آکری مرے یہ سلات ممبر پر جلوہ فرما ہونے لگے ایک قدم رکھا آمین بولا دوسرا قدم رکھا پھر آمین بولا تیسرا قدم رکھا پھر فر آمین فرمایا اس حابہ کرام نے تعجب کی حالت میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ آمین آمین آمین فرمایا اس کی کیا وجہ تھی تو حضور پاک لحیح صلاح و سلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تھا تو جبریل امین آئے تھے تو وہ یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ خاک آلود ہو جائے اس بندے کی ناک جو رمضان شریف کے روزے پائے اور اس میں اپنے گناہ نہ بخشوا سکے اور عبادت نہ کر سکے تو میں نے آمین کہا پھر جبریل امین نے آگے سے دوسرا پیغام دیا کہ خاک آلود ہو جائے اس بندے کی ناک کے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنے نام نہ کر سکے تو میں نے آمین کہا پھر تیسری مرتبہ پیغام دیا کہ خاک آلود ہو جائے اس بندے کی ناک کے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے حضرت اگر ہم اپنے والدین کا ادب احترام نہیں نہ کرتے ان کی خدمت نہیں کرتے تو پھر عیدیں بھی بہت سخت ہیں ہمارے